Πρόσφατα άκουσα κάτι πολύ ωραίο από τον Ρόμπερτ Νατζέμι. Παρετώντω, βρείτε τον και ακολουθήσετε τον στο YouTube. Έχει πολλά εξαιρετικά βίντεο. Όπου αναφέρθηκε για την ψευδέστηση που έχουν κάποιοι σχετικά με την καταπίεση που δέχονται από άλλου. Και έθεσε το θέμα των ανθρώπων που νιώθουν ότι καταπιέζονται από άλλου. Οπότε, αν νιώθει ότι καταπιέζει από του γονεί σου, από τον σύντροφό σου, από του συνεργάτε σου, από του από οποιοδήποτε άλλο, ή αν έχει ανθρώπου στη ζωή σου που σου λένε ότι καταπιέζονται, Τότε θέλω να σου πω ότι αυτό είναι μια ψευδέστηση. Είμαι ο Θανδρορή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Academy of Digital Marketing και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπου να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του με απλό τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι αν είσαι κάτω από 18-20 χρονών, ναι, μπορεί η καταπίεση που νιώθει να είναι πραγματική. Μπορεί. Αλλά αν είμαστε ενήλικε και νιώθουμε ότι κάποιο μα καταπιέζει, είναι μόνο επειδή εμεί δίνουμε αυτή την ικανότητα στον άλλον. Συχνά είναι επειδή εμεί χρειαζόμαστε κάτι από αυτόν. σω χρειαζόμαστε την αγάπη του. Την αποδοχή του. σω φοβόμαστε την κριτική του ή ακόμα και τη βία του. ή μπορεί να είναι ο μα που μα καταπιέζει και ίσω χρειαζόμαστε το μισθό μα. Όταν εγώ όμω θυσιάζω την ελευθερία μου και δεν κάνω αυτό που θέλω, ή κάνω αυτό που θέλει ο άλλο, επειδή φοβάμαι τη συνέπειε του να μην κάνω αυτό που θέλει ο άλλο, ή τι συνέπειε του να κάνω αυτό που θέλω εγώ, τότε ουσιαστικά είμαι συμμέτοχο. Εγώ καταπιέζω τον εαυτό μου. Όταν είπαν στον Σοκράτη, στον Χριστό, ότι ξέρει σταμάτα να διδάσκει, σταματά που διδάσκει γιατί αναστατώνει τον κόσμο. Τι επέλεξαν να κάνουν. Να συνεχίσουν να διδάσκουν και να πεθάνουν. Δεν υπάρχει καταπίεση, υπάρχει παζάρι, διαπραγμάτευση. Διαπραγματευόμαστε την ελευθερία μα για να πάρουμε κάτι από τον άλλον. Ή παίζουμε ένα ρόλο. Ο ρόλο του καλού ή ο ρόλο του σωστού, ο ρόλο του θύματο. Και παίζοντα αυτόν τον ρόλο, κάνουμε αυτό που θέλει ο άλλο και όχι αυτό που θέλουμε εμεί. Δεν υπάρχει καταπίεση, υπάρχει παζάρι. Υπάρχει διαπραγμάτευση. Δίνουμε την ελευθερία μα για να πάρουμε την αξία που θέλουμε, η οποία μπορεί να είναι η ηρεμία μα ή η ασφάλεια ή οτιδήποτε. Δεν περιμένουν να συμφωνήσουν όλοι με αυτό. Γιατί? Γιατί για να συμφωνήσουν θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Και δυστυχώ πολλοί δεν είναι ακόμα έτοιμοι να το κάνουν αυτό. Εμεί είμαστε υπεύθυνοι για τι δικέ μα πράξει, αλλά όχι για την πραγματικότητα του άλλου. Και οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τι δικέ του πράξει, αλλά όχι για τη δική μα πραγματικότητα. Ο μόνο υπεύθυνο για τη δική μου πραγματικότητα είμαι εγώ. Οτιδήποτε δεν μου αρέσει, μπορώ να μπω στη διαδικασία να το αλλάξω. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και θέλει να λαμβάνει σε βδομαδιά παρακίνηση, νέα και ιδέες που θα σε βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σου να πετύχεις με απλό τρόπο, μπες στο GreekCoach.gr κάτω στη και βάλει το email σου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, τη CIA, τον FDA και τον ΕΟΦ, οι άνθρωποι που είναι γραμμένοι στη λίστα μου χαμογελάνε τρει φορέ περισσότερο από αυτού που δεν είναι γραμμένοι. Μπες στο GreekCoach.gr κάτω στη λίστα και γίνε και εσύ μέρο αυτής της κοινότητας.